и на Нивата да видят какво става способите. От кога не е капал, капка дъжд. Хайде ви започвайте да ядете, пък те да носите дойдат по-скоро от Нивата. Мамо, мамо, кака си иде? А, наистина, истина! мича ще се и не с вас да еде. Защо се бързала тъй? Като се връщахме от Нивата, минахме през реката за по-направо. то ще няма тази река. Бяха събрали и деца, и жени, и мъже, и баби, и дядовци. И ние се спрахме от тях да чуем какво си говорят. И какво си говорят. Говорят си какво се правят, като никъде обаче не се задава. Всичко вехне, съхне. А пък Баба Мария не не е най старата в селото и тя беше там? И ни разказваше, че преди много-много години е имало такава суша и откакто направи молебен за дъжд, се няколко дни заваляло. Зато и всички от целото, вика да се направи пеперуда, да накапне малко дъжде. Добре, добре, а баща ти, братчи, къде очи духа? Те останаха на ръката по другите и ще издойдат по-късно. А кога ще се прави тази пеперуда? Още днес, а за това да ти кажа че първо ще бъде от дома и трябва да се подготвим. Ти сядай за децата бързо да хапнете, а аз ще приготвя менчето, кивчата, че като да дойдат момите, всичко да е готово за пеперота. Ох, чакай да взема менчето, Къде сте сложили кипчата, че я няма? Ей, я там закачена, чакай ще ти я донеса. Хайде бързо, че чувам песен. Край Балкана, зелена морава, край Балкана. на папура жълта пеперуда на папура жълта пеперуда пеперуда и селото ходи пеперуда и селото ходи и на моли на Богу, Тя да се моли. Приготвя са менчето, а е вода на лак, и старзачето и то е облечено. Добре, че е облечено, но дойде да я накичим. Хайде, ладът е накичат. Пепер удалята, през поле се мята, през поле се мята, и се Богу моли. Дай ми, Боже, дай ми, ситен дребен дъждец, да се роди жито, жито и папури, да се хранят деца, малките дечица, малките дечица, клети си ръчета. От кога не се е появявал облакът Марък Дик, да носят този молебен се появи. Да нойто Дано, дано! Летни пеперуди От двор на двор ходят Лети, Боже, лети Да се роди просо Да се роди просо И бяла пшеница И бяла пшеница ти папури летни отвор надвор ходят лети боше да се роди просо да се роди просо и бяла пшеница и бяла пшеница и жълти папури баба Мария да разказва че като се появи обат над мага дик се няколко дни завалява. Да но сега падне тази мъгла и най-после да завали. Нали, зато и се молим всички! У на душата ми на вече, да сте живи и здрави, че дойдохте да направим този молебен. Хайде сега да си тръгваме, че трябва да ходим и по другите къщи. Да си тръгваме, да си тръгваме. Край Балкана, зелена морава, край Балкана.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 Моли на Богу, тя съдъ се мо.